طب احنا دوله عندها اثار ما تتعدش امال بقى الدول اللي عيني ما حلتهاش طوبه حتى تعمل ايه الصين اسست مدينه سياحيه وسمتها ويندو اوف ذا وورلد منافذه تطل على العالم تعالوا نشوف دوله زي الصين عملت ايه المدينه دي متقسمه من 30 سنه بس فيها اكتر من 130 مكان سياحي من كل انحاء العالم يعني من مصر خدوا الاهرامات وابول ازاي عملوا منطقه هناك وبنوا الاهرامات وابول بس بتلك الحجم الحقيقي بتاعه الاهرامات وابول اللي عندنا هنا في مصر نفذوهم بنفس الشكل واللون والتصميم حاجه كده نسخه من الأصلي كل حاجه حتى الرمل والصخور زي اللي عندنا بالظبط حتى الجمال جابوها اللي عايز يأجرها بالساعه وهكذا من كل دوله في العالم خدوا الاماكن السياحيه الشهيره وعملوها عندهم بتلت الحجم الاصلي وسموا المدينه دي ويندو اوف وفي حمله الدعايه الخاصه بالمدينه دي يقول لك ليه تزور كل دول العالم وتصرف فلوس كتير لما انت ممكن تزورهم في مدينه واحده بس المؤسف في الموضوع ده رغم انه جميل جدا ان دوله زي الصين اتمت بالدعايه والترويج للمدينه دي والاهرامات وابو الهول وخدمتهم صح في الدعايه لدرجه ان عدد زوار ابو الهول الصيني وصل لحوالي 15 مليون زائر في السنه، يعني سبع اضعاف ابو الهول اللي عندنا في مصر الاصلي، انت متخيل؟ شيء مؤسف وعار جدا ان يبقى تحت ايدينا الحاجه الاصلي وما نستفيد منها. الصين زي ما بيقولوا كده عملوا البحر طحينه، ما بالك بقى, بقى الصين دول لو عندهم اهرامات وبولهول الهول الاصليين. يا نهار ابيض، كنا فلوس الرز.